Nå skal jeg forklare deg hvordan sikkerhetsråd i FN fungerer på en enkel og forståelig måte i fire deler. Nummer 1. Her er verden. Verden består av land, og landene har blitt enige om noen spilleregler. Reglene kalles folkeretten. Folkeretten sier at hvert land har suverenitet. Det betyr at hvert land eier seg selv og bestemmer over seg selv. Andre land kan ikke blande seg inn uten å bryte spillereglene. Dette kalles suverenitetsprinsippet. Nummer 2. Här er FNs sikkerhetsråd. Deres oppgave er å beskytte freden i verden. FNs sikkerhetsråd er det eneste som kan gi mandat, altså tillatelse, til å bruke militær makt. Det kan de gjøre hvis et land trues eller angripes av ett annet land. Nummer 3. Menneskerettighetene. Det er alle lands oppgave å passe på at folk som bor der er trygge. Det är inte alla land som klarar. Då har FN et ansvar för att beskydda befolkningen i hemländer. Någon ganger är mänsklighetsrättighetsbrottene grove. Ett land, flera land eller en hel världen önskar att FN ska göra något. Någon må göra något. Saken hamnar då hos säkerhetsrådet. Fint. Då är det väl bara att bestämma sig. Nå blir det enklere. Ikke så väldigt. Når slike saker havner i säkerhetsrådet är det vanskliga avgörelser som ska tas. Så lenge det er mulig, ønsker man en fredelig løsning. Men hvis militärmakt likevel er eneste alternativ, ser man til i reglene. Hovedregelen sier at alle land er suverene. Om ett land angripes, kan FN bruke militærmakt. Hvis et land angriper sin egen befolkning, har FN plikt til å beskytte befolkningen. Hovedregelen kan brytes. Blir det vanskelig? Det synes Sikkerhetsrådet også. Nummer 4. Det er 15 land i Sikkerhetsrådet som skal bli enige. Fem av landene har vetorett. Det betyr att hvis et av dem stemmer nei, blir det nei. Da kan ikke Sikkerhetsrådet gjøre noe som helst. Greier man å bli enige, lages en avtale som alle land må følge. Det kalles en resolusjon. Verden og FN har det til felles at de er summen av alle land. Og Sikkerhetsrådet kan ikke gjøre mer enn det landene vil gjøre. Do something.